हवा उड़व अतो रीते ते पूछो <laughs> जुओ જેના દ્વારા તમે ગુરુત્વાકર્ષણ માટે ઓછામાં ઓછા ઉપલબ્ધ થઈ શકો એવા અમુક અભ્યાસ અને ક્રિયાઓ છે જેનાથી તમે ગુરુત્વાકર્ષણ માટે ઓછા ઉપલબ્ધ થઈ શકો છો તેથી કદાચ કોઈ હવામાં ઉડી શકે એ શક્ય છે જબરદસ્ત બળ સાથે ઉઠે છે ત્યારે કદાચ વ્યક્તિ ભલે હવામાં ન ઉડે પણ કદાચ શરીર તેની ઉપર ઉઠી પાછું નીચે આવી જાય છે એ તેનું ત્યાં ન રહે પણ ઉપર જાય ને નીચે આવે ઉપર જાય ને નીચે આવે જો તમે થોડો પ્રયત્ન કરો કોઈ જ પ્રયત્ન વગર આમ થઈ રહ્યું છે પરંતુ થોડો પ્રયત્ન કરો તો બસ થોડા જે તમિલનાડુના મહિલા સંત હતા કોઈ નથી જાણતું તેઓ ક્યાંથી આવેલા પણ નાકનકશી જોઈને એવું લાગતું કે તેઓ નેપાલી હતા कूतरा लागू जोड़े किटेलों खा चोरी लेता तुम जाओ वाला वड़ा अन्य वस्तुओ राखे छे? तेओ । ए कूतरा ने एमना ने खड़ा देता लोको करता। क्य बोलता नहीं पीए जमुक समय जय समुद्री लहरों पर तरता आ रीते बेसी ने तरता તો પછી આ કારણે લોકોએ તેમને હેરાન કરવાનું બંધ કર્યું લોકોને રાખતા પણ અસર પ્રત્યે ઓછા ઉપલબ્ધ બની શકો છો શું હું કરી શકું છું હું તો ધરતી પર ચાલવા માંગુ છું મારો તરવા કે ઉડવાનો કોઈ ઇરાદો નથી કેટલાક લોકો જેમ પરાક્રમો કરે છે હવે જો તમે દિવસમાં થોડી મિનિટો માટે પાણી પર કે હવામાં તરતા હો તો એ તમારા જીવનને કઈ રીતે બદલી શકે અહીં આપણા સઘળા પ્રયત્નો એ માટે થઈ રહ્યા છે કે તમે જીવનમાંથી પસાર થઈ શકો ચાલીને તમારા જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે ભલે કેવી પણ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરો છતાં તમે તેનાથી પ્રભાવિત થયા વિના જીવનમાંથી પસાર થઈ શકો એક બાળકની જેમ જેવા તમે જન્મ્યા ત્યારે હતા तमारा जीवन में केटली वस्तुओ थना कोई फरक पड़ता खोटू थे बहुज खोटू थे दर रोज एक कटोक आए तो जो तमें तेना थी प्रभावित थाया जीवन पसार करो आ चमत्कार हूँ इच्छु छु ते बधा चमत्कार करो तारी मृत्युशैया पर जो तमाम नवजात शिशु जेवाओ तो अर्थ है कि तमें एक अद्भुत चमत्कार करो जीवन की परिस्थिति प्रभावित न थी ने यह शक्य है તમે બધાનું ધ્યાન ખેંચશો તો તમને તે સારું લાગશે પણ જો દરરોજ તમે તેમ કરશો તો કોઈ તમને જોશે નહીં તેઓ બધા તેમની સ્પીડ બોટ લઈને બસ કરતા બાજુ માંથી જતા રહેશે પછી તમે પણ ઈચ્છશો કે મારી પાસે બોટ હોવી જોઈએ ખરું ને